Hyvää iltapäivää kaikille, mukava määrä on saapunut paikalle, ihmisiä asiasta kiinnostuneita, ja tosiaan, kiva, kun tuli tulla kertoon siitä, miten me on, minkälaista tutkimusta me on tehty, tai siis lähinnä miten me lähestytään tätä digitaalista lukutaitoa koulukontekstissa. Koulu kontek eli tuota, jos minä ihan lyhyesti kerron omasta, omasta tausastani, niin minä tota, työskentelen ITC-tiedekunnassa Trim-tutkimuskeskuksessa ja taukkitutkimuskeskuksessa. Eli on vähän niin kuin, istun kahdella jakkaralla, eli toisaalta ää, olen informaatiotutkimuksen alan, alan, alan tu, tutkimusta, mutta sit toisaalta ihme te, teknologia vuoro, vuorovaikutuksen, vuorovaikutuksen tu, tutkimusta. Tämä oikeastaan, miten, miten tä, tähän pisteeseen on tultu tässä digitaalinen lukutaito tukena koulupolulla, niin ää, se on ehkä semmoinen noin 10 viipa 12 vuoden jatkumo, eli minkälaisia erilaisia tutkimusprojekteja, opinnäytteitä ja muita, muita ehkä vähän pienempiä tällaisia kehittämishankkeita meillä on toteutettu. Eli isosti ehkä tämä lähti liikkeelle. Siinä vaiheessa, kun digitaaliset välineet ja erityisesti niin sanotut arjan laitteet alko yleistyyn koulussa ja ehkä siellä myös jos sanoin, koululaisten repuissa tai taskuissa. Eli käytännössä katsoen iso murros oli noin 2010, kun älypuhelimet alko alko valtaan, valtaan tuota noin, niin, ää, niin, niin, tai tuli tuli ihmisille ihmisille käyttöön. jolloin katoa niin, kouluissa, kouluissa myös oli valtava innostus että jahan nyt meillä on siis päässyt ka kaikkeen, kaikkeen tietoon ja, ja tehtiin monenlaisia kokeiluita tässä tuo omat välineet, välineet ajattelu, ajattelumallilla. Ja, ja toisaalta se ehkä se niin olisi semmoinen niin kuin, ää, pieni niin kuin, tavallaan niin Eli sen valta, valtavan innostuksen jälkeen tuli ehkä, ehkä pienoinen pettymys, mutta nyt tavallaan se, että se tilanne, missä me ollaan nyt, niin on, on hyvi, hyvin, hyvin looginen ja tilanne on kehittynyt, kehittynyt siihen su suuntaan vä Ja Sitten tietysti niin, ää, bo boon, bonuksena on meillä ollut tämä kaksivuotinen mielenkiintoinen sosiaalinen kokeilu tästä ää, koulun ää, di digitalisaation niin jättiläisen lo loikasta, eli siitä kun ko kor korona Korona, korona, pandemian alkaessa, niin, tai kattoo, niin, ää, opettajat teki hyvinkin luovia ratkaisuja siinä, millä tavalla he saavat oman, oman työnsä, työnsä jatkumaan, ja sitten toisaalta, miten sitten kuitenkin siellä ta, taustalla on tehty, tehty tämmöistä niin määr, määrätiedoista työtä, jotta se ää, koulun Re, re, re, resilientteys voisi, voisi olla, olla parempi. Jos aj ajatellaan tätä, ko koulua dig dig digitaalisena palve palveluna, niin, niin pa pandemi pan pandemian myö myötä Otettiin käyttöön tämä palvelumalli, eli käytännössä katsoen pyrittiin mahdollisimman paljon saamaan sitä digitaalisessa muodossa tarjolle, mutta toisaalta huomioiden ne omat, omat, omat rajoitteet. No, tähän liittyy sitten se, että, osallistu, että se, että voidaan osallistua kouluun niin se edellyttää tietysti sitä, että pitää olla riittävät taidot ja ymmärrys siihen, siihen luokkaasteelle. Sitten pitää olla jonkinlainen käsitys sitä omasta minäpystyvyydestä, ja sitten pitää olla riittävää tukea, tukea ja ohjausta. Ja toki tähän liittyy myös paljon, paljon sellaisia ää, tietotekniikan käyttöön liittyviä te tekijöitä, niin kuin, tavallaan se, että osataan hallita sitä, sitä ympäristöä, sitten pitää olla jonkinlaista itsesäätelikyvykkyyttä, ja sitten myös se, että ymmärretään tai on hallussa ne pelisäännöt. Ja tämä on ehkä sellainen asia, jossa koulu on onnistunut kyllä todella eri eri eri erinomaisesti ottaen huomioon, että mitä tapahtui siinä kaksi vuotta sitten, se murroskohta, jonka jälkeen. Niin niin saatiin hommat, hommat Ja Sitten toisaalta niin kun, äh, ehkä tässä niin kun, äh, ajattelumallissa, eli jos ajatellaan koulua palveluna, niin lukutaito tarkoittaa sekä yleistä teknologista lukutaitoa, mutta sitten toisaalta myös se liittyy eri, eri prosesseihin, joita siellä digitaalisessa ympäristössä to to toteutetaan. Eli käytännössä katsoen, niin nämä on alisteisia oppimistavoitteille, mutta sitten to, toisaalta niin, niin, niin ne on myös niitä asioita, jotka ei ole pelkästään ko koulua, vaan ehkä elämää varten yle yleisesti. No, se, miten me tällä, tällä hetkellä esimerkiksi ää, asia, asiaa tutkitaan, niin niin me lähestytään sitä opettajan kautta, siis sitä, että millä tavalla digitaalinen lukutaito ja sen edistäminen voi parantaa koulun toimivuutta ja sitten toisaalta, mikä on se opettajan, opettajan rooli. Eli tuota, niin tässä niin kuin, ehkä niin kuin, pakotetussakin toimintamalli muutoksessa niin, niin on hirvittävä määrä. Tota, alu, Alun perinkin oli iso, iso määrä erilaisia järjestelmiä, joita jokainen, jokainen ää, tai opettajat, opettajat käytti työ, työssään. Ja sitten to, toisaalta sit se, vielä se sis, sisältö, sisältöpuoli ja sen, sen toimi, toimittaminen. Eli osaatellaan näin, että ne, niin opettaja ää, ja sitten se mu, muu koulun yhteisö oppilaat ja koti, niin ne on jollakin tavalla aika monimutkaisesti liittynyt toisiinsa erilaisilla sähköisillä sidoksilla. Tästä on tietysti etua se, mahdollistaa esimerkiksi monipaikkaisuuden taikka Asynkronisuuden, eli siis käytännössä katsoen ei välttämättä tarvitse olla kaikkien samaan aikaan samassa paikassa, mutta sitten toisaalta se lisää myös työ, työmäärää merkittävistä. Ja tämä on niin yksi, yksi merkittävä juttu, eli näiden tuota noin, niin, ää, eri palveluiden ää, yksittäisten sov sovellusten ja niin eri hallinnon välineiden kirjo, niin se vaikuttaa merkittävästi siihen, että mitä se opettaja oikeastaan tekee. Ja sit se oikeastaan vaikuttaa myös siihen, että millä, millä tavalla ollaan, ollaan, olla, ollaan kontaktissa. Eli käytännössä katsoen, niin jos mietin vaikka esimerkiksi itseäni, niin on kaksi, kaksi, kaksi lasta, niin, niin käytännössä niin semmoinen niin su, suora Suora viestintä opettajan kanssa on ehkä huomattavasti vähäsempää, vaan se, sitä on niin tullut ne tavat, että mitä Tampereella käytetään, käytetään Vilmaa ja sitten on ää, ainakin Toisen lapsen luokalla on myös vanhempi WhatsApp, johon opettaja laittaa sitten ehkä nopeimmin tietoa, tai ilmoittaa, että katsokaa sieltä sielmasta, niin sehän on siirtynyt kokonaan sinne, että ei tule niin sanotusti reppupostia enää tai ollaan ehkä vähemmän yhteydessä suoraan. Sitten toisaalta Opettaja on tässä apparaatissa se on opetussisältöjen että digitaitojen lähtöpiste ja se voi vaikuttaa aika paljon siihen, että miten se arki sujuu. tämä tulee hyvin esille erityisesti niissä tapauksissa, kun oppilalla on ehkä ehkä jotain, jotain puutteita osaamisissa, niin, niin käytännössä katsoen niin se, se usein kulminoituu siihen, että se opet, opettaja auttaa ja neuvoo yrittä, yrittää, yrittää, yrittää ratkaista. Ja sitten to, toisaalta tosi paljon tästä on vastuuta myös vanhemmilla, eli va, vanhem, vanhemmilla on ehkä sellainen kakso, kaksoisrooli tässä, eli toisaalta heidän tota, ole, oletetaan ää, ää, olevan siinä niin infrastruktuurin tuottajina. Eli käytännössä katsoen he ovat hankkineet esimerkiksi la, laitteita, laitte, laitteita sinne, sinne kotiin tai oppilaalle, mutta sit toisaalta he ovat myös jon, jonkinlaisena, jonkinlaisena tukena. Ja tämä on vars, varsinkin niin jos ajattelee vaikka peruskoulua, niin siellä peruskoulun alemmilla luokilla myös se kodin merkitys tässä on tosi iso. Mutta sitten toisaalta se toimii myös kahteen suuntaan. Eli myös se kotiin tulee aika paljon sieltä koulun kautta, jos mietitään vaikka justiin näitä. Erilaisia sovelluksia tai tiettyjä ympäristöjä, niin ne voi olla vanhemmille täysin vieraita, koska ne ei ole ollut silloin, silloin käytössä, kun on itse, itse oltu koulussa, vaikka toisaalta voi olla, että ei ole ollut mahdollistakaan käyttää. Elikkä, tuota, <köhön> tarvitaan myös sitä, että tämä, kun tämä koulujärjestelmän kokonaisuus on niin moninainen, siis se on Monimutkainen ja siinä on runsaasti eri sidoksia siitä, mitkä järjestelmät on yhdessä, kuka niitä käyttää, minkälaisia oletuksia niiden käyttämiseen riittyy, niin ehkä näiden sidosryhmiinkin digitaalisen lukutaidon vaatimuksen kaipaisi selkeyttämistä. Ja tämä on tietysti tämä on laaja, koko yhteiskuntaa käsittelevä, aihe, johtuen siitä, että tämä on vähän jatkuvasti muuttuva ilmiökokonaisuus ja siihen liittyy paljon näitä erilaisia tarpeita. Ja Ihan siis se, että koska sovellukset ja palvelut muuttuu koko ajan, niin ei voi antaa yhtä eksplisiittistä ohjetta, vaan tarvitaan Tarvitaan huomattavasti la laajempaa nä näkemystä. No, Sitten jos miet mietitään tätä niin ko koulu koulua niin tästä niin palvelun nä näkökulmasta, niin, niin, niin käytännössä katsoo se digitaalinen ko koulu to toimii niin to toimi jonkinlaisena resilienssin lähteenä. Eli Voisi ajatella näin, että voidaan jo puhua koulussa monipaikkaisena digitaalisena palveluna. Edelleen se, on se fyysinen paikka, johon aamulla mennään, on tavallaan se koulun jonkinlainen ilmentyvä, mutta toisaalta paljon tapahtuu myös siinä digitaalisessa ympäristössä. Ja oikeastaan jonkun niin, jonkun verran keskustellut tästä aiheesta esimerkiksi ulkomaalaisten kollegoiden kanssa, ja se ei ole itsestäänselvää monissakaan maissa se, että voidaan suhteellisen vapaasti op operoida siellä digitaalisessa ympäristössä, vaan jos ajatellaan vaikka tuota, niin su, suomalaisissa kouluissa opettaja on kuitenkin se to, to, to, toiminnan se tär, tär, tärkein, tär, tärkein mo, moottori, niin sitten toisaalta niin, esimerkiksi ä, anglos järjestelmissä erityisesti Yhdysvalloissa, niin, niin siellä tehdään, tehdään isot päätökset, tehdään Tällaisella koulupiiritasolla ja ne sitten jalkautetaan sinne yksittäisille opettajille. Eli tavallaan se suunta ja toiminnan suunnittelu on aivan, aivan se on käännetty, käännetty päälla. Sitten jos miettii tätä koronakeisiä niin Uudet toimintamallit otettiin käyttöön nopeasti hyödyntämään arjen välineitä, eli käytännössä kattoi, niin tässä on nimenomaan kyse siitä, että jos, tuota noin, niin, jos esiintyy joku tarve, niin, niin siinä ei hirvittävästi hirvittävästi mahdollisuus, mahdollisuutta alkaa miettiä sitä, että, että, että niin miten tämä asia saadaan, saadaan tehtyä tai järjestettyä, vaan se, se edellyttää aika, aika no, no, no, nopeita nopeitakin liitte liitteitä. Mutta tuota, tärkeintä tässä oli tietysti se, että et etäkoulu ja sitten si ehkä, miten mitenkä ollaan jat jatkettu, niin se vaihteli tapauskohtaisesti, mutta joka jokaisella niin ää, to toimijalla oli kuitenkin se motivaatio yllä ylläpitää opetusta tai sitten osa osallistua siihen opetukseen ja tavallaan jos ajattelee vaikka tätä vanhempiakin näkökulmasta, silloin kun lapset laitettiin kotiin, niin uskoisin, että aika, aika, aika moni vanhemmista oli hyvillään myös siitä, että oli vaihtoehtoisia järjestelyjä, että se ei jäänyt se asioista huolehtiminen pelkästään sinne kotiin, vaan yhteiskouluukin saatiin sä, säilymään. Sitten jos ajatellaan, ajatellaan että tätä pandemiaa, niin myös näiden opiskelijoiden ja vanhempien panostus oli merkittävä. Ja nuoremmilla koululaisilla se vanhempien rooli korostui aiempaan verrattuna. Ei niin, että ne olisi kokonaan... Voi pysytellä sen koulun, koulun ulkopuolella, Mut vaan, vaan ehkä tärkeämpää oli se, että, että niin kun, tarvittiin siinä tilanteessa myös vanhempien aktiivista, aktiivista osallistumista, koska välttämättä ne, niin ne valmiudet ei ollut, ollut ehkä sillä tasolla. Eli koska koulua ei kuitenkaan voi, voi, voi toteuttaa, Toteuttaa ehkä näiden niin tiettyjen niin ikäryhmien käyttötottum käyttötottumusten mukaisesti. Eli tuota, no, niin, jos miettii vaikka, vaikka yes. tota, no, hihasta tyypillistä 10-vuotiaan ky ko koululaisen dig digitaalisen, digitaalisen ympäristön käyttöön, niin, niin, niin Koulu ei voi ehkä toteuttaa kuitenkaan TikTok-videoina tai mielenkiintoisina. Okei, okay, palaan siis tähän näin, Eli, että pandemian myötä tämä vanhempien roolilla on myös merkitystä. Eli he toimivat ainakin siinä mielessä, Jonkinlaisena avainpelurina, että kun se, ei ole, se ei voi olla sellaista, ehkä valvomatonta se osallistuminen digitaalisesti. Sitten yksi ehkä tärkeä tekijä, joka tähän liittyy, liittyy sitten koulun ja kodin yhteistyössä, niin tämä edellyttää jonkinlaisia tällaisia psykologisia sopimuksia. Tai siis, lähinnä se tarkoittaa sitä, että on tällainen yhtenäinen käsitys siitä, millä tavalla toimitaan. Eli kyse on toisaalta odotuksista, mutta toisaalta myös hiljaisesta sopimuksesta siitä, miten miten toi, toimitaan, ja, sit, ää, ja jonkinlaista niinku, ymmärrystä rooli-odotuksesta rooli eli tuota, noin, niin, käytännössä katsoin niin, opettajien oppilaiden ja vanhempien ää, niinku, si, ni, niistä yhteisestä tavasta, tavasta, tavasta, tavasta, tavasta toimia ja tässä eri, erityisesti niin, se, että millä tavalla koulu ja kodin välinen yhteistyö toimii, on todella, todella tärkeässä roolissa. Eli käytännössä katsoen voi olla tilanteita, joissa se kotonakaan se digitaalinen lukutaito ei ole kaikilta osin ehkä parhaalla tavalla. Niin sitten voi, voi olla niin, että siinä jää aika paljon vastuuta sit sinne, sinne ko, koulun, koulun, koulun päähän. Mutta to, to, toisaalta, niin, toisaalta niin, siinä on, siinä on sit sellainen, sellainenkin nä, nä, nä, näkökulma, että niin kun, ää, niitä ei, ei tarvitse tehdä, tehdä yksi, vaan ehkä tärkeämpää on se, että, että ne asiat on ää, jo, jollakin ta tavalla nostettu esille ja niihin on mietitty, mietitty järkevät saavutettavat ratkaisut, eikä siten, että eri toimijat jää yksin. Eli kysehän tässä on oikeastaan myös siitä, että silloin kun osataan ja tiedetään, mitä tehdään, niin silloin asiat yleensä etenee. Jos taas ei anneta ohjeita, niin se aiheuttaa aiheuttaa valtavaa, valtavaa hä hämmennystä, jo jollo, jolloin sit se, sitä, sitä ei päästä ehkä ei ollenkaan eteenpäin. Ja tu tulee vaan tila tila tilanne muuttuu sellaiseksi, että, että siinä, siitä sit, tota noin, niin, ää, ää, jää asiat, asiat te tekemättä. No, Kyllähän tietysti it itselläkin aina silloin, silloin tällainen tulee, kun joutuu tekemään jollakin tietojärjestelmä, jota jota erittäin harvoin käyttää, niin tulee vähän sellaista prokrastinointia. eli siis siitä, sitä, sitä aloittamista eteenpäin, johtuen siitä, että kun sen ei ole justin niin se kaikkein parhaiten hallittu asia, niin tämä, tämä liittyy myös siihen koulu, koulunkin to, toimintaan. Eli, eli sen pitää olla myös helposti käyttöön otettavissa ja hallittavissa näiden eri to, toimijoiden ää, rooleissa. No, Sitten tota... Jos ajattelee tätä school service, on siis tämän, tämmöinen käsite, joka on ehkä, ehkä jollakin tavalla johdettu ohjelmistotuotannosta, jossa puhutaan software as a service, eli käytännössä katsoen se, joku, joku ohjelmisto tai palvelu annetaan tälläin, palvelun muodossa, eli tässä niin koulupalveluna, niin Tullaan siihen, että tämä on varmaan lähtökohta on kaikille selkeä ja ehkä hyväksyttävissä. Mutta sitten se, että millä tavalla siirtymä digitaaliseen ja avoimeen toimintamalliin, jos se laajentaa, laajentaa mahdollisuuksia, niin sitten se laajentaa myös toimijoiden vastuita. Ja, niin tähän liittyy, liittyy sitten se, että avain siihen, että tällaista toimintamallia voidaan yleensäkään hyödyntää, perustuu siihen, että on, on digitaalinen lukutaito on riittävällä, riittävällä tasolla. Ja oikeastaan se, se mitä niin yleisesti tässä niin lukutaitoisuuden ympärillä tapahtuvassa keskustelussa ollaan tekemässä. Eli kyse on siis joukosta siitä, että osaa tehdä jotain, kykenee tehdä jotain, mutta myös se, että ymmärtää. Ja tässä kuitenkin, kun se toimijuus on usein sillä oppilaalla, niin myös se, että se ymmärrys siitä, miten asiat tehdään, ja toisaalta tiettyjen toimintamallien seurauksista, Pitää huomioida. Sitten toinen, toinen mikä, mikä tähän liittyy aika oleellisesti, on se, että kun, nyt, kun ollaan siellä niin kaiken, kaiken oikean ja väärän tiedon, tiedon tuota, ää, lähteillä, eli aina, aina kun on, on, on se digitaalinen laite, laite käytössä, niin silloin myös mahdollisuus lähteä seikkailemaan internetin ihmeelliseen maailmaan, niin tuota, myös tämä niin kuin, kriittinen lukutaito ja ää, tiedon, tiedon arviointi ja lähdekritiikki, sellaiset pitää ottaa aivan eri, eri lailla huomioon, koska se ei ole enää samalla lailla hallittavissa. Tämä on niin kuin, ää, niin iso, iso kysymys, mitä on... Niin kuin, on vaikkapa tutkimuksessa viime aikoina noussut esille. Ja viittaan esimerkiksi isoon eurooppalaiseen tutkimukseen EU-Kitson lain, joka on siis pitkittäistutkimus lasten ja nuorten verkkokäyttäytymiseen liittyen. Ja siellä esimerkiksi se, että on kysymyksiä vaikka, vaikkapa valeuutisista tai siitä, että on, on, onko, te, onko törmännyt johonkin loukkaavaan sisältöön, tai on, on, onko nähnyt tai ko, kokenut kiusaamista ja niin edespäin, niin, niin ne on niitä asioita, joita ei välttämättä tarvitse normaalitilanteessa miettiä. Mutta siinä vaiheessa, kun ollaan siellä toisen, toisenlaisessa to, toiminta, toimintaympäristössä, niin voi olla, että ne on ehkä merkityksellisempiä. Eli kun ei esimerkiksi pysty täysin hallitsemaan sitä tiedonhakuprosessia, tai tarkastelemaan sitä, että mistä sitä haetaan, koska onhan se tietysti näin, että jos käytössä on oppikirja ja sanotaan, että katsokaa tästä oppikirjasta, niin se on aika selkeä ja varsinkin jos ajattelee, että jos on hyvä, laadukas oppimateriaali, niin, niin se on, sen pitäisi olla ri, ri, riittävä. Mutta jos, jos pitää niinku itse omaehtoisesti etsiä sitä tietoa, niin si, siinä on aina, aina se ma, ma, mahdollisuus, että se tie, tiedonhaku ei ole syystä tai toisesta on, on, on, onnistunut. No sitten tota niin, äh, tähän, tähän liittyy niinku vikana poittina se, että Digitaalinen lukutaito, siis, ää, jos sitä ajatellaan tällaisena niin kuin, agregaattina, eli on siis, opettajalla on hyvä digitaalinen lukutaito, oppilaalla on hyvä digitaalinen lukutaito ja kodeissa on hyvä digitaalinen lukutaito, niin sehän on niin kuin, niin kuin, opetushenkilöstön resurssien parempaa kohdentamista. Eli, kun, jos oppilailla ja kodeissa on paremmat valmiudet, niin ei tarvitse kommunikoida niitä metataitoja, eli käytännössä katsoen opetushenkilöstä voi keskittyä silloin oleelliseen eli siihen, siis sisältöön ja siihen niin oppimisprosessiin, eikä siihen, että annetaan niitä, niitä tietoja ja taitoja, jotka tukevat sitä oppimisprosessia. No Sitten tähän liittyy, liittyy ajatus siitä, että digitaalinen lukutaito on jonkinlainen kansalais, kansalaishyvä. Eli niin käytännössä katsoen, niin mikäkin jo niin al, al, alussa jo, johdannossaan viittasi, vi, vi, niin, niin, tota, niin ää, ver, Teknologisoitunut yhteiskunta edellyttää sitä, että pitää olla kyvykkyys käyttää niitä resursseja, palveluita ja työkaluja. Ja oikeastaan niin tässä on niin kuin, kyse, kyse myös siitä, että, että niin kuin, jos mietitään vaikka, niin va, vaikka teini-ikäisen teiniikäisen Siinä niin kuin aikuisuuden kynnyksellä olevan henkilön tarvetta suorittaa erilaisia asioita itsenäisesti verkossa. sit se, että tarvii näitä osallistumisen välineitä. Ja sitten elämä yleensä. Eli siinä vaiheessa, vaikka eihän se niin totaalisesti katkeen, mutta esimerkiksi jos ajatellaan tilannetta, että I, ihminen täyttää 15 vuotta, jolloin hänestä tulee jossakin mielessä täysvaltainen. Hänen pitää itse hoitaa siellä digitaalisessa ympäristössä iso, iso joukko asioita, jotka ennen on ehkä hänen vanhemmat, vanhemmat tehnyt. Ja oletuksena on myös se, että vanhemmilla ei ole esimerkiksi pääsyä vaikkapa terveystietoihin tai tai tämän, tämän tyyppisiin asioihin. Eli siinä mielessä niin, mm. ehkä se niin kuin, loikka, jonka niin kuin, saavutettavat ja laajasti tarjolla olevat digitaaliset palvelut antaa, niin se, siellä toisaalta tuli, tulee sit se, että pitää, pitää jo hyvin varhaisessa vaiheessa kantaa omaa vastuuta. Sitten tähän liittyy... Liittyy myös se, että pitää olla ymmärrys sitä sisällöstä, ää, turvallisuudesta Sitten jo, jo, jo, jossakin mielessä olla, olla tota, kriittinen si, sitä sisältöä kohtaan ja käyttää sitä ongelmanratkaisua. Rat, rat, se, että ää, oikeastaan niin tämä jo, jollakin tavalla ehkä kulminoituu kahteen, kahteen asiaan. Elikkä Silloin kun on hyvä digitaalinen lukutaito, niin on kyse luovuudesta ja sitten kyvystä laajentaa omaa yksilöllistä resurssipoolia. Eli ei niin, että, että tietää ison joukon asioita, vaan ensisijaisesti osaa, osaa ha hakea, hakea tietoa ja omaksua sitä ja so soveltaa. Eli käytännössä katsoen, niin se, että ymmärtää sen, että on, on, asioista on laajasti saatavilla tietoa, niin on jo niin kuin huomattavasti parempi kuin se, että, että sitten nostaa kädet pystyyn sen takia, kun että en, en tiedä, en, en ehkä osaa. Ja sitten toisaalta niin kriittinen ja luova ajattelu on yleisestikin ottaen tämmöisen rakentavaa yh yhteiskunnallisen osalli osallisuuden kul kulmakiviä. Sitten ää, pikkuhiljaa paketoimaan tätä es esitystäni. Ja Mä tuon vielä pari, pari, pari juttua esille. Eli meillä on tällä hetkellä pilipoko-hanke, eli digitaalinen lukutaito korona, koronan jälkeen. Ja silloin kun me valmisteltiin sitä, niin, ää, niin me, meillä oli valmistelussa mukana opettajia ja sitten myös koulutoimeen edustajia, niin, niin Oosi esille arvio, että 15-20 prosenttia oppilasta ei voi täysin osallistua syystä tai toisesta digitaaliseen opetukseen. Eli, eli syyt on hyvin, hyvin, hyvin moninaiset, mutta niin kääntään tämä tarkoittaa sitä, että noin 80 prosenttia tai 25 prosenttia niin oppilaille oppilaista, heillä ei ole oikeastaan minkäänlaisia ongelmia. Eli tavallaan se, että jos tätä digitaalista lukutaitoa mietitään sen inkluusion kautta, niin onko tämä noin viidennes oppilaista sellaisia, joita pitää jatkuvasti taluttaa kädestä, vai onko asialle tehtävissä jotain. Sitten on iso joukko myös vanhempia, jotka ei voi tukea oppilassa puutteellisen tietojen tai taitojen vuoksi. Ne voi johtua siitä, että ei ehkä hallita tätä su su suomalaista järjestelmää tai yksinkertaisesti vaan ei osata käyttää tietotekniikkaa ja ymmärrä, ymmärretä se logiikka. Eli digitaalinen lukutaito voidaan nähdä. Laajemminkin inkluusion välineinä, siis, että kun se on riittävällä tasolla, niin silloin kaikki pystyy osallistumaan kouluun täyspainoisesti. Sitten toisaalta sitä voi ajatella tällä alueellisesti, eli esimerkiksi koulun opetustarjonta voi olla osittain tarjolla verkon yli tai tiettyihin kursseihin voi osallistua tai jos ajattelee, vaikka, mitä niin kuin, vaikkapa Pirkanmaalla on, on tiettyjä lapsille ja nuorille suunnattuja, su, su, suunnattuja ver, ver, verkko-opetuksen sisältöjä tarjolla, niin se ei vaadi enää sitä, että mennään fyysisesti johonkin paikkaan, vaan ne on saavutettavissa helppo. ja Sitten on myös globaalisti tällä on valtava... valtava valtava merkitys. Ja ehkä yleisesti ottaen tähän liittyy myös se, että lukutaito, siis lukutaito ja siis se, että osataan ja voidaan osallistua, niin se on paras vastalääke epä ja puolitoituuksia vastaan, mikä on ehkä, ehkä aika merkittävä, kun miettii, minkälaisia ilmiöitä tällä hetkellä liittyy, jos vaikka haluaa nostaa, niin vaikkapa, vaikkapa terveyteen tai sitten ihan geopoliittisiin asioihin. Sitten tota, ehkä päätän, päätän tämän tähän näin, että koulun digitalisaation edistäminen ja siten, että siellä oikeasti voidaan saada, saada tota, jonkinlainen vipuvaikutus, niin Digitaalinen koulu ja erityisesti nimenomaan se fyysisen paikan jatkeena, ei fyysinen, fyysisen paikan korvaajana, voi parhaimmillaan olla niin hyvä, hyvä kokemus ja siten, että ollaan, ollaan, ehkä, on, ollaan on mahdollisuus tehdä niitä, niitä asioita, jotka, jotka kiinnostaa. Sitten toisaalta niin se mahdollistaa monistamiseen, erikoistumiseen, erittämiseen ja tuen. Eli käytännössä katsoen, niin siinä vaiheessa, kun meillä on oikeasti toimivat hyvät digitaaliset sisällöt, niin silloin voidaan nauttia myös jonkinlaisista taloudellisista skaalaiduista, jotka tulee sitä kautta, että se sisältö voidaan tuottaa isolle joukolle suhteellisen kustannustehokkaasti. No sitten oikeastaan kaksi kysymystä, jotka liittyy siihen, että onko nykyversio koulusta vai välivaihe, jolloin tota no, niin ollaan siirtymässä kohti johonkin, johonkin niin ehkä täysin toisenlaiseen toimintamalliin, vai, vai onko se kuitenkin niin, että sillä koululla, koululla fyysisenä paikkana on niin iso, iso merkitys, Kaiken niin muun kasvatuksen tuottajana, että, se, että vaikka sisältö pystytään teho, tehokkaasti esittämään digitaalisessa muodossa ja välineet kehittyy, niin siitä tulee se, silti se koulun tuoma lisäarvo tulee myös kaikesta muusta kuin siitä substanssista. Ja ehkä niin kuin tavallaan se, että jonkinlainen ei. ei Varsinaisesti dystopia, mutta itse, itselleni ää, laajasti science fictionia harrastavana niin ajatus siitä, että, että niin kun, ää, jos vir, virtuaalitodellisuus ja siihen liittyvät niin päätelaitteet niin jos ne kehittyynt sitä vauhtia, kun nyt näyttäisi sitten kehittyvän, niin on, onko se tosiaan olla tilanteessa, jossa ollaan Tähän Ernst Klein Kleinin kirja Ready Player vanissa kuvattu malli, jossa lapset osallistuu kouluun virtuaalisessa maailmassa, koska fyysinen maailma on niin täynnä rajoitteita ja sitten virtuaalisessa saadaan ehkä, ehkä enemmän, enemmän irti ja se on myös silloin se on kaikille avointa ja, ja niin edespäin. Mutta hyvä. Mä kiitän tässä vaiheessa.